Serena Williams, pus la zi, după ce a schimbat regulamentul VTA, nu e drept să ia locul unei fete care a muncit. După ce a fost favorizat, sublinierea I va profita de clasamentul special, devenind astfel favorita doi la turneul de la Madrid. Serena Williams se confruntă cu critici dure chiar din partea colegelor din circuit. Dacă juctoare precum Simona Halep au salutat imediativ american Americanca a fost criticat de un alt sportiv din circuit. Tenismenea le la susine ce aceste lucruri se întâmplă doar pentru ce la mijloc e prezena serenei. Regula clasamentului protejat nu ar trebui modificat. Nimeni nu ar fi vorbit despre asta dacă nu ar fi fost implicat Serena. Sunt foarte multe jucătoare care au luat pauză pentru ce au nescut. Ii vor mai fi. Nu e ca ii cum am fi pedepsite. Pentru promovarea turneului, pentru fanii pentru marketing este esențial ca Serena să fie pe tabloul principal. Îneleg acest lucru, dar nu cred ce ar trebui să aibă statut de cap de serie. E suficient de bun ca să revină în top prin propriile puteri. Nu e drept să ia locul unei fete care a muncit pentru a ajunge în această postur. E o situaie complicat, a spus fosta ocupant al locului 66-a, scrie DigiSport, citând BBC. Clasamentul special le permite jucătoarelor care au lipsit o perioadă îndelungată din circuit, din cauza accidentărilor sau a altor motive, să se folosească de poziția ocupată înaintea pauzei forcate, la revenirea în circuit. Clasamentul special poate fi folosit la cel mult două turnee din categoria premier mandatorii. Indian Wells, Iam, Madrid, Beijing, sublinierei la Do Grand În Simona Halep s-a numărat printre vocile care au susținut ce jucătoarele de top care sublinierei au întrerupt cariera pentru a deveni mame se beneficieze de o perioadă de gracie la revenirea în circuit. Când cineva de nas subliniere tere unui copil e mai mult decât sport, e ceva special în viac subliniere ei nu am nicio problem să primească statutul de favorit la revenirea în turnee o juctoare care pleacă de pe locul 1 mondial ca să nasc, a precizat românca, potrivit Vigi Sport.